Олег живе в Первомайську. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну почав допомагати Збройним силам України. Показує пристрій під назвою «Кішка», а також розроблене збройове масло. «Даний виріб допомагає зберегти життя як саперів, так і лічного составу при розмінуванні. Це аналог балістола, є такий препарат, який чую, чисте зброю. Його ціна дуже велика, але ж те, що ми розробили от, разом з колегами, м'яко кажучи, воно не вступає по своїм характеристикам тому балістолу, який приходить нам, м'яко кажучи, за границей. Такого аналогу виготовили близько 100 літрів, каже волонтер. В арсеналі конструкторів також – глушники і полум'ягасники для автоматів Калашникова 5,45, які військові використовують під час зачистки деокупованих територій. Антабки, що в дуеті з тактичним ременем, роблять комфортнішим тримання зброї. «Обчалися з одним із бойових підрозділів, які думають наперед і думають, як окрасити тимчасову військову техніку в білий кольор. От зараз у нас є така проблема. От, ну, яка теж частічно з нашими хіміками міста Перомайська, можна сказати, вже вирішена. Загалом глушників біля 300 одиниць було передано, полом'я гасників близько 120. Ось таких антабок для автомата Калашникова було біля тисячі, біля, біля, більше, більше тисячі було зроблено. І зараз десь половину, вже більше половини ми передали. Кішок для розмінування, оце остання розробка, близько 50 поки у нас одиниць. Окрім цього, волонтери передали бійцям понад тисячу балаклав. Зараз в процесі виробництва перескопи і окопні світлячки. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина.